السلام عليكم كيف حالكم يا جماعة؟ عساكم طيبين واليوم 30/1/2022 راح ابدأ أول مقطع لي باليوتيوب. <تصفيق> أوهووو وواضح إنه راح يكون مقطع أسطوري. واليوم يا عزيزي وعزيز المشاهد راح أقرب معكم لعبة بوب جي نيو الله نبدأ الإنترو استوري ليتس جو. Niggas, it's your تتوقعون اجيب كم كلب تتكلم عن ذلك باب Going. So, boys, motherfucker, I wake him. لا تخاف واطلع يلا الثالث الثالث ورا وين الثالث؟ جيت برجليك Soo.. Uh, Everybody here?! Come on.. Boand... it blocked... Surprise! But don't worry. Key number five. You. Yeah. Hey. Stand still, still, kill a big skill. just <laughs> Let's go, babe! Let's go! Hey! <laughs> تعال وين راح تروح تعال رح تروح، أي، سلام السلام عليكم، وين راح؟ أي، أي، وين راح اختفى هذا، وين بتروح؟ تعال Hey, hey, hey, hey, what's up? Hello? What's hey, hey, hey, hey, اللى <تصفيق> عندك يو، نكست، ايش تسوي انت؟ هاي، تطلق علي، مع السلامة يا حبيبي، مع السلامة، هاي، انتظر بم سلام حبيب هاي You're gonna be having a hot هواي ايش رجل ما خلينا مرتاحين نتحرك شي اللي يبي دعوت نزون يقربنا نتحرك. زون انا ما وصلت الهيطة المقطع اتمنى كل استمتعتهم لا تنسوا دعمني بلايك والاشتراك بالقناة وانتظروا القادم اقوى <تصفيق>